كل خير معكم روضة ومعكم عبد النهارده كنا بنقرر نعمل لكم فيديو جديد، طبعا هو أيوة، احنا قررنا نعمل مقلب الجديد. احنا جبنا ميكروفون جديد، أيوة. أيوة. <تصفيق> ولكن يجب ان يكون هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل كده المكان <تصفح> مثل ده المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان دي هذا المكان يعني هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل يصير، إذا، إذا، إذا، إذا، باقية بنور باقية بنور، إحنا بنعمل كده هيرعبه إن هو بيخاف من الأصوات دي، يقول لي لا، أنا مسكت الكاميرا عشان أنا هو يدخل تحت الكرسي وأنا صوره، إحنا هنقوله، أنا هنصحيه ونقول له إحنا هنصور فيديو علشان الأصوات المرعبة دي، وهي أكلمكم، هو دلوقتي مين في أوضته، فهنروح نصحيه فيديو دلوقتي، بس إحنا هنصور وهو يدخل هروح اشيله بقى بعديت انا قلت له اصحيه اطفي الاول وهصوركم معايا وشو بلاي وشو